בסרטון האחרון היפלתי את עצמי או מטבע מראשו של צוק. התחלנו ממהירות 0, כי ברור שבהתחלה היה מצב של מנוחה, ובתחתית המהירות הייתה 100 מטר לשנייה. אחר כך השתמשנו בנתונים האלה כדי לחשב את גובה הצוק, ומצאנו שגובה הצוק הוא 500 מטרים. עכשיו נפתורת אותה שאלה, אבל בצורה כללית יותר, ונבדוק האם אנחנו יכולים לקבל נוסחה כללית עבור שאלות מסוג זה. בואו נניח שיש לנו את אותו דבר, ושנתונה המהירות ההתחלתית, ונתונה גם המהירות הסופית, וגם התאוצה. כל זה נתונים שכבר יש לנו. ואנחנו רוצים לחשב את המרחק. זה מה שנתון לנו, ואנחנו רוצים לעבוד עם זה כדי למצוא מה המרחק. אז בעצם נעשה את אותו דבר כמו בסרטון הקודם, רק שהפעם אנחנו נעסוק קודם אה, בנוסחאות. אז יאללה, בואו נראה. אנחנו יודעים שהשינוי במרחק שווה למהירות הממוצעת כפול הזמן. יכולנו להגיד השינוי בזמן, אבל אני אגיד רק הזמן, כי אנחנו מניחים שאנחנו מתחילים בזמן 0. אז כפול הזמן. אנחנו יודעים שהמהירות הממוצעת שווה למהירות הסופית ועוד המהירות ההתחלתית, חלקי 2. על כן, המהירות הממוצעת, ואני אדגיש את זה, זה אותו דבר כמו זה, וזה כפול הזמן. מהו הזמן? ניתן לחשב את הזמן תוך ידיעת התאוצה, המהירות ההתחלתית והמהירות הסופית. המהירות ההתחלתית והסופית נתונות, אז ניתן לחשב כמה זמן צריך להעיץ כדי לקבל את השינוי במהירות. דרך אחרת, יותר פשוטה להגיד את זה, זה שהשינוי במהירות, שזו המהירות הסופית פחות המהירות ההתחלתית, הוא שווה לתאוצה כפול הזמן. עכשיו, אם אנחנו רוצים לבודד את הזמן במשוואה הזאת, אז אפשר להגיד שהזמן, אם אני אחלק את שני האגפים של הנוסחה הזאת בתאוצה, שווה ל-VF-VI חלקי A, אפשר עכשיו להציב את כל הביטוי הזה עבור הזמן בנוסחה, ולזכור שכל זה זה השינוי במרחק. אנחנו אומרים שהשינוי במרחק שווה, ואני אכתוב את זה בצהוב, ל-VF ועוד VI, חלקי שתיים. את הביטוי השני אני אכתוב בירוק. זה כפול VF פחות VI חלקי A. אם נכפול את המונים של שני הביטויים, נתכן שכבר גיליתם את זה, אז יהיה VF בריבוע פחות VI בריבוע, וכשקופלים את המכנים, אנחנו מקבלים שזה יוצא חלקי שני A. אז השינוי במרחק שווה ל-VF בריבוע פחות VI בריבוע חלקי שני A. זה די מלהיב, זו הנוסחה שלנו, היא לא כל כך מסובכת, אז אני את אותה עוד פעם רק שתהיה ברורה. השינוי במרחק שווה ל-VF בריבוע פחות VI בריבוע, חלקי פעמיים התאוצה. אה, ניתן לפתח את זה הלאה, ואם נניח שהמרחק ההתחלתי הוא 0, אפשר לכתוב כאן פשוט D, וזה יפשט לנו את הביטוי. נכפיל את שני אגפים בשני A, ונקבל, אה, אני אשנה את זה למרחק, בהנחה שאנחנו מתחילים תמיד, ממרחק שווה ל-0. המרחק ההתחלתי, DI, נמצא תמיד בנקודה 0. ניתן לכתוב מינוס 2 Uh, לא, 2aD, אני קופל שני אגפים ב-2a, אז זה יוצא שווה ל-2aD שווה ל-VF בריבוע פחות VI בריבוע, או שניתן לכתוב ש-VF בריבוע שווה ל-VI בריבוע ועוד 2aD. אני אפשר לשחק פה עם הנוסחה, אני לא יודע בדיוק מה המורה לפיזיקה שלכם הרי בשיעור, מה בדיוק כתוב בספרי הלימוד, אבל כל האפשרויות הללו מופיעות הסיבה שבגדל הפתרתי קודם את השאלה שבסרטון האחרון היא שרציתי להראות לכם שניתן לפתור אותה בלי צורך לזכור תמיד את כל הנוסחאות ולהזדקק להן. זה לא אומר שזה רעיון רע לזכור את אחת מהן, אבל חשוב לא פחות להבין איך היא התקבלה ואיך להשתמש בה. עכשיו שאתם זוכרים את הנוסחה, או שיראתי לכם שאין צורך לזכור אותה, אנחנו נשתמש בה. אז בואו נגיד שיש לי את אותו הצוק, ועכשיו ככה יצא. הגובה שלו הוא 500 מטר, זה צור שגובה הוא 500 מטר. הפעם, במקום להפיל את המטבע, נזרוק אותו ישר כלפי מעלה, במהירות של 30 מטר לשנייה. מהירות חיובית. אא, הסימן חשוב כי קבענו ששלילי זה כלפי מטה, וחיובי כלפי מעלה. זאת הייתה המוסכמה שלנו. אז נשתמש בנוסחה הזאת או בגרסה אחרת שלה, כדי לחשב את המהירות הסופית שהמטבע פוגע בקרקה. אני חושב שזאת הנוסחה הכי קלה עבורנו, הכי כדאי לנו לשמש בנוסחה הזאת, כי בעצם היא נותנת לנו את המהירות הסופית. פה יש לנו VF, המהירות הסופית. ניתן להגיד שמהירות הסופית, VF, בריבוע, שווה למהירות ההתחלתית בריבוע. בואו נציב, מהי המהירות ההתחלתית? היא 30 מטר לשנייה, אבל כן, זה 30 מטר לשנייה, בריבוע, ועוד שני AD. התאוצה A היא תאוצת הגרוויטציה, שהיא מינוס 10, כי היא כלפי מטה. זה 2 כפול מינוס 10. בהמשך אני אתייחס את היחידות כדי שלא נתפוס פה את כל הלוח. אז בטעמים יש 2 כפול מינוס 10, ומה הגובה, מה השינוי במרחק? הייתי צריך להימש בשינוי במרחק, כי זה חשוב בשאלה הזאת. במקרה הזה, המרחק הסופי שווה ל-500, והמרחק ההתחלתי שווה ל-0. השינוי במרחק הוא מינוס 500. אז מה אנחנו מקבלים? יש לנו VF בריבוע, מהירות סופית בריבוע, ששווה ל-900, וסימן המינוס מתכזז, 10 כפול 500 זה 5,000, ו-5,000 כפול 2 זה 10,000. אז VF בריבוע שווה ל-10,900. המהירות הסופית שווה לשורש הריבועי של 10,900. אז כמה זה? בשביל זה הם את המחשבון. אני אשתמש במחשבון הנאמן שלי, ובואו נראה. 10,900, 10,900, שורש ריבועי של זה, זה שווה בערך ל-104 מטר לשנייה. אז המהירות הסופית שווה בקירוב, זה השרבות הזה פה, שווה בקירוב ל... 104 מטר לשנייה. זה מעניין. קודם הפעלתי משהו מראש הצוק, עשינו את החישובים בשאלה הקודמת, וקיבלנו שהמהירות הסופית היא 100 מטר לשנייה. הפעם זרקנו מטבע כלפי מעלה במהירות של 30 מטר לשנייה, וכשהמטבע פגע בקרקע, מהירותו הייתה יותר גדולה. כדי לחשוב למה זה ככה, Um, כלומר, כדאי לחשוב למה זה ככה, ולנסות להבין את זה. כשאני זורק את המטבע כלפי מעלה, אם נזורק אותו 30 מטר לשנייה, הנקודה הגבוהה ביותר שלו היא גבוהה יותר מ-500 מטר. הוא עולה מרחק חיובי תחילה ורק אז מתחיל לרדת, ויהיה לו יותר זמן כדי להאיץ. נראה לי שזה נשמע די אינטואיטיבי. Uh, טוב, האמת שהזמן שלנו הולך ועוזל. בסרטון הבא אני אשתמש בנוסחה הזאת כדי לפתור סוגים שונים של שאלות.